Toinen esimerkki dihybridiristeytyksestä on sellainen, jossa tehtävän annossa kerrotaan, että on jälkeläisiä syntynyt saman verran. Ja tämä on muuta, kuin, tässä laitetaan tehtävän asetteluun erilaisia vaihtoehtoja ja näitä voi läpikäydä ja katsoa, että missä vaihtoehdossa, jos laittaan tietyt vanhemmat risteemmän keskenään niin se oikea luokuusuhde sitten löytyy. Mut mä laitan nyt jo mieleen teille vaihtoehdon, jossa jälkeläisiä. Tulee kaikkia saman verran. Ja tällöin tota, on risteytetty tämmöinen yksilö, joka on kummankin ominaisuuden suhteen heterotsykootti. Eli se olisi vaikkapa tällaista muotoa. Ja sitten resessiivinen homotsykootti, eli tämmöinen, kummatkin ovat resessiivisiä. Ja todisteena teen ristetystaulukon, joka tuota, on seuraava. Tämä yksilö pystyy tekemään ainoastaan sukusolja, jossa on tätä resessiivistä alleelia. Mutta tämä toinen pystyy tekemään neljää erilaista vaihtoehtoa. Ja syynä on se, että muistatte sen, että kun se syntyy, niin aivan tuurilla tämä vastin kromosomi menee joko tälle puolelle tai tälle puolelle. Ja näin ollen tuota, se dominoiva alleeli voi olla tällä puolella, tai se voi olla tällä puolella. Ja näin ollen sama jakauma syntyy siitä, kuinka monta erilaista sukusoluvaihtoehtoa tämä, tämä yksilö tuottaa. Eli tämä lisää huomattavasti tämä meijosin tätä, erilaisia rekombinaatiovaihtoehtoja. Näin ollen iskitään tänne, nyt sitten taulukko, johon tulee neljä erilaista vaihtoehtoa. Minun vinoon kuin Pisan torni, mutta vinköt. Ja nyt sitten jälkeläisiä aletaan jälleen yhdistämään näitä kirjaimia täältä. Sivulta ylhäältä S, pikku, iso S, pikku S. Sivulta iso N, ylhäältä pieni N. Sitten kummatkin ovat pikkuisia S, iso N pieni n, sitten iso s, pieni s, pieniä n sivulta ylhäältä ja sitten ylhäältä, sivulta, sivulta, ylhäältä näin. Ja Johan syntyy nyt jälkeläiset, joiden rukusuude on yhden suhde, yhden suhde, yhden suhde,